אהלן, מזולה של תולה, כאן טל ואין לי טלטל בי-אפ-אפ הסוף? נדב הוא הוא אירוע היסטורי, דרמטי ומורי רגשות קרה הבי אפ מתפרקים רחום האלה תמונה של הבי אפ מיקס גדול מה שמסמל אהבה, דם וגיאו סולמי רחום כתב מגילה מרגשת על כמה שהוא מקבל בטח זה ממש מגרגש ואני נוגע ללב טם לא, רחום מה אתה ילד בן 12 בחיין? מה אתה קוזק? בוא לכולה, ידע אחר בן קיסר אישר את כל מה שרחום כתב אבל לא ככה זה התחיל טעם לא הכל התחיל שאיבא של בן קיסר, יהודה, הגיע נמזור וחתוב ברגע הזה יהודה החליט להביא קיסר לעולם בעולם מקביל במקדוננס ילד קטן נרבב גטום במיונז ואז רחום נולד והדרכים שלהם יצטלבו לדרך אחד דרך היוטיוב מעני לאחר שהרחום במשך שנים גסות ואף גבריות לחלוטין, קייסר החל לרכוב על גבו במשפחת נדב הצו אה... אילאי החלו ליצור מותג שנקרא הרדאר משפחת הצו מונה הרבה נדבים בגדלים שונים והודאי אחר וכמו שגילתה לנו לינה כקריאטור כקריאטור לנדב יש שח גדול ומסתורי שמנהל את כל המותג אם הזמן נוצא חיבור בין השלישייה קייסר רחום ואילאי אה... נדב וככה שלושה הרוויחו יוסי, תגיד, מה אפשר לקנות עם 22 מגורות? תל בצים. עד לרגע הפיצוץ הגדול. השלושה הצורות את המותג שנקרא BFA. עושים קל יום, כיף. מותג הרדאר עשה Ctrl Alt Delete והסיר את הפרצופים של רחום וקייסה. ומכאן הסירה החלה לשקוע. עודו למזולות שלי גילה להתעתיד, ויגיע הזמן לחסוף אתכם אותו. ותפעים מסך למינת לעלות צפיות מה שקרה שנדב התחיל לצאת עם מגל רז קייס אברה אנחנו מתחתנים והביאו שלישייה של ילדים עם היונזר השפתיים אני בכל הסיפור הזה? אתה הלך להחליף את נדב הצו הוא גם ככה מקווה שנעניתם מהסרטון, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, להירשם כמנוי, להפילת את הפעמון כדי שכל פעם שפתחים שבעה בזולה של טולות תקבלו התראה. אה, ואל תשכחו להגיב לי בתגובות מה אתם חושבים על אילה יגבור וער.